Vi erum að halda stjölfur tækni í 5. sinn hérna í HR og við erum að gera þetta með samþækkum iðnaðarins og Ski og Sólrells Retail staði að stíðu okkur þannig við getum að gert þetta til vellegt. Og við erum að gera þetta til þess að fá fleiri stjölfur til þess að fara í tölvunarafræði og tæknigreinar almennt. Hlutir að dagskardagsins er að stjölfurnar fara í heimsókn í tæknifirtæki og það er mjög mikilvægt því að fá að koma þangra þar fá að vera hitta kvennfyrirmyndir sem vinna í tæknigeiranum okki þá var mun að tengi fyrirmyndir sé salsosi í þessum störfum í framtíðinni. Þetta hérna, orkefisk bara mjög mikilvægt að hafa að fá fleiri stökkur inn í iðnaði. Eh við högum bara lagt mikla áherslu að hafa svona blandaðan vinna stað bæði bæði og, og öllum aldri. Og er við með rúmlega 30% konur og við viljum hengt til að fá fleiri konur inn í bara einnæðin. Og við teljum að þetta sé bara gott skref að byrja snemma. Þannig að sterfum fái áhuga átækni og fari þá í töldufræði framgýðinni.